יש לי מה קוראיזה אני מיכל? היום אני הולכת ללסות להתחיל ערכת ממתק יפנית let's get started בואו נפתח את זה וואי זרח מתוק איזה זרח של סוכריות מטה צמר דפן מתוק יש לנו פה כל מיני צורות של פירות ושל עוגות אני אוהבת אוקיי ו...סקיות צבע צהוב כחול וגרוד וזה כאילו עפקה כזאת? אין לאכול את זה, קפית קטנה וקופסה עם כל מיני כזה טעים אוקיי, ממה שהבנתי אני צריכה לקחת כוס מים ולמלא ממש בנשולש הקטנטון הזה פה אוקיי, ואני בעצם צריכה לקחת אף קה בכל נבואה זה ממיס זה זה מגנא ובוא נערבב מערבב את מערבב את עכשיו זה נהיה יותר מוצק אז אני אמלא את עתות שלי לערבב לערבב אני מערבב את כל כך ערבב מערבב את איזה ריח של לימון אחרי שהפכתי את זה לאיסה אני אקח עם שלי אני ממש אכפו. אשכרה חופרת ויש לי פה בננה מיל אוהב פננות בננה ואני מלא זה בוא נעשה ורות וכחול ביחד אוו יוצא לנו סגול ועשים בה ענבים אה <אז>, תראו איזה חמוץ המאחורה טוב אני אתן את קצת זמן להתייבש כי זה קצת נוזלי. אוקיי, okay, זה די מוצק, אני עכשיו אטעם את זה יאללה, עשיתי את זה, מה זה גרוע? זה לא יוצא לי טוב, תראו, אי זה טוב, אני איתם איך של לימון? זה מתוק, כאילו אבל אמריקה המשל זה, כזה סוכר דופי מגיל כזה, בקיצור מגיל. כנראה שהייתי צריכה לשים את כל אבקה, בכל מקרה אל תלמדו ממני, אני אגרוע בדברים האלה. מקווה שיהיה לכם יום נפלא, ביי!